raz Milenka vošla i si prinesla še seja povila pešoj raz Milenka všla i si prinesla še seja povila pešoj raz Vitaj Milenka vitaj srdeč Ovia lekko, ko si ty budu leč za. Ovia kaško, si ovia lekko, ko budu leč za. kde poko si výdomu znosi vrás. Kartočka prišla na vojnu i ti ma ti plakala duže bás. Kartočka prišla na vojnu i ti ma ti plakala duže bás. Neplať, mamočko, ne plač to raz. Veselo mam pozas Vojskovo služu i dobu pridu Bude veselo mam pozas deviať raz budeš to rádi gun poháňa bude ti lešie mám zas máš to dím čátko raz bude robiť doma zas jestem z tobą, bo uśmiech raz kiedy coś ładne, nie bądź bała, v jednom w Kivčatko, švarne, nebuď parádne, budeme žlti v jednom raz. Kivčatko, švarne, nebuď paradne, budeme žlti v